عندي نظرة تكشف تفاصيل حياة الشارع أكبر مكسب للخبرة شخص سأم من كثرة الأقوبيل هذه رسالة أو عبرة هل من بديل جدير بالذكر كن مطلوب ولا تكن شخص غير مرغوب بيدك أن تكون شخص محبوب لا يوجد شخص لا يخل من العجوب حكم تختفي مع الوقت رقم سادت وأوقعت أمم رحم من قال لا يوجد الاحترام لذلك من كثرة البقاحة أصبح الأدب ملفتا للنظر بالتمام نفس الوضع مع كل التغيير حلمي مجرد التعبيل صمت وخالف لذلك لا مكان للتبيل لذلك الأغلب أصبح يعشق التخدير ليش أكون صاحي في عالم محبط للتفكير ماني مستغرب من أشخاص ما يعدي يوم وهم بدون تأنيب ضمير بضمير المنبيس حالاتي أقوم بكتابة أفضل ما عندي قوة قواف عقل مبتمل برغم لجد عقل صاف مهما اختلفت وجهات النظر سيبقى مفتاح تفكير عذر مكاني غير مكان موجود لساني اصبح لسان قوي يخترق ابعد الحدود احببت الهدوء في ليلة زادت ظلمه سوداء اختلف من كثره الهراء الان مع ازدياد الاغراء قله الاراء مهما كان من ظلم في داخلك لا تتغير للناس ولا تغير وقدم الافضل ما عندك بدون مقابل لا في فعل الخير حط نفسك مكان الغير وعامل الناس كما تعامل سو الخير بيجيك كما قدمت وكما حصدت ستحصل الخير يناديك لا تتصنع لاجل مسمى بل قوي واطمح للقمه. <تصفيق> الممبياس باسوء حالاتي اقوم بكتابه افضل ما عندي قوه قوافي عقل مكتمل برغم لا عقل صافي كل وقت وحين حاجز الصمت ينطق بالحق كلنا مخلوقين من طين بين حقيقة وحلم أصبحت نفسي بين كذب وحق وأصبح وضعي غير مطمئن مسالم في وضع أشبه بغابة موجود مليئة بحقد وحب نفس مليئة بقابة صابر رغم أني شخص عابر لا اقتنع بالسهولة مجزم إني يكون شخص مكابر لهذه ليست مقولة في السبق أعمالي لم تكن مقبولة لذلك أصبح العالم يستمع بجنان